الحمد لك يا مانحي فرحة أبد ما تنمحي سرق قلبي وخاطري بجمله بايا رب الحمد لك يا مانحي فرحة أبد ما تنمحي سرق قلبي وخاطري بجمله بايا رب وهبني حلم العمر في أيامي الدربة يفوح العطر والفخر يزهاني مش عالك الحب اكتمل والكل هنالك يا كرات وضي المقل فيك الفرح يا كبار مش عالبك الحب اكتمل والكل هنو احتفل يا كرات وضي المقل فيك الفرح يا كبار الحمد يا, شفنا والعمر فيك يا سعد أبوك وفرحته عبد الله زانت دنيته، انت هناه وجنته بك يفتخر أكثار يا سعد أبوك وفرحته عبد الله زانت دنيته، انت هناه وجنته بك يفتخر أكثار شوفك دوم الحمد لك يا مانحي فرحه بد ما تمنحي سرت قلبي بخاطري بتمنى هدايا يا رب الحمد لك يا مانحي فرحه بد ما تمنحي قلبي